nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku. Dakle, ta tačka mnogo više ima veze sa krajem rečenice koji kaže i na, ono, odsustvo preduzetnika zavisi od odluke nalogodavca i naknada preduzetniku se ne umanjuje srazmerno. Dakle, šta je u pitanju? Zaposleni, običan zaposleni, za punim radnim vremeni to, ima pravo na godišnji odmor. Tokom godišnjeg odmora ne sme da mu se umanjuje naknada, dakle, mora da primi 100% plate kako veći. Ukoliko vi kao preduzetnik, podizvođač, Za period kada ne radite, dakle, ok, radite održavanje, ne znam, servera, čega godi to, ono li mesec dana kažete da nećete raditi pod iz, kao podizvođač, ukoliko dobijete u punom iznosu, vi ste radnik, ukoliko ne dobijete za mesec kada niste radili ništa, vi ste podizvođač i prošli ste tu tačku.